board oyala me ekatu la inne g@t anda youtube channel ek inne ta bas aluthma aluth video ekak ekak thuna adinam mama aluth video si ritha padanga ne hithuwa unboxing and review kela video series yak mama padanga ne hithuwa eke patan ganne palayne video de denna tanga arambha video starting video vidhi බොඩි රිවියු එක ඕගන්ට ආරං එන්න. ඉතින් අද මම රිවියු කරන්නේ hoverboard එක. ඉතින් වල සමහරට පේනවා දැනෙන්නේ මම දි ඔස්සර දෙන්න නෑ. මේ තියෙන්නේ මේ මම දැන් භාවිතා කරන hoverboard එක. ඉතින් මේ ගැන තොරතුරු අද ඉන්නේ තේගස් වීඩියෝ කතා සතිය දෙකකින් තුනකින් වගේ වලට බලගන්න පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තිබ්බොත්. ඉතින් අ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නැ Like එකක් දාන්න, මම analog subscribe කරන්නේ. ගන්නදී අයියා ගොඩාක් විදිහට උඩම දොරණව නැත්තම් بس දෙයක් වගේ තමයි গিව අවේස් දෙනවා. গিව විදිහට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පොඩි දේවල්. මම දෙයලා බලාපොරොත්තු වුණා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ গিව ගන්නවා. ඉදිරියේදී දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඇති මේ තියෙන 하ව එක. අ මේකෙන් මම චුට්ටක් කැඩිලා තියෙනවා සමහර ගොඩක් කලින්ම භාවිත කරා වනේ. ඉතින් මේ 하버 ബോඩි එකේ ප්‍රධාන ports දෙකයි තියෙන්නේ අපේ power button එක සහ මේ power uh, power එක දෙන පොඩි power um, power මේක මේ adapter එකේ power එකේ බලයක මෙදෙන්ට connect කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අ ඉතින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් දැන් මේක charge කරන්න තියෙනවා මම charge කළා දීbbe. මෙන්න මේ power button එක්ක මේක on ඔන්න බලගන්න. ඔය පළවෙනියදී මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඔන් වුණාම ඔයාලගේ මෙන්න මෙතනින් කොළ පාටට ලයිට් එකක් පත්තු වෙනවා. ඉතින් කොළ පාට ලයිට් එකක් පත්තු වෙනවා කියන්නේ ඔයාලගේ charge එක තියනවා කියන එක. ඉතින් මේ charge මේක අපි පදිද්දී නිවිනි මේ කොළපාටේ ලයිට් එක නිවිනි මේ පත් වෙනවා ඊට පස්සේ බැස්සම يعني අපි ඒක ඒ විදිහත් පදිද්දී පැදපැදේ නම් ඉන්නේ එතකොට ටිකක් වෙලා යද්දී මේ ලයිට් එක ටී රතු පාට වෙනවා ඊටින් රතු පාට වෙච්චකම අපි ඉක්මනට charge එකට දාන්න ඕනේ නැත්නම් මේක අපිට on කරගන්න කියන කරගන්න බැරි වෙන තත්ත්වෙකුත් මේකට එම තත්යක් උදා වුණා ඊළඟට මේක දැන් පවර් ඔන් කරලා දිනවා මම පවර් ඕෆ් අර සද්දෙම එක මේක ඕෆ් වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේකේ පොඩ්ඩ අනිත් පැත්ත ගැන, පිටිපස්ස ගැන. අහ් ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ අපි අ මේ පවර් බටන් එක ඔන් කරගම්. ඔයාලා පේනවා තේ ලයිට් දෙකක් දැන් අ මෙතනත් පත්තු වුණා, මෙහා පැද්දත් පත්තු වුණා. ぱ අපි මේකට one <Sanye> that displays your hands a snap, these three cues will take these three cues for a hand, in which if you express it, type the one layer using a straight tool of your Mahews, then type it in the profession with your new skills, you will build yourinformations in more details. This is how we react to this අහ ඉතින් මේකේ රෝද අතුම්කේ මේකේ මැටීරියල් එක හදලා තියෙන්නේ රබර් වලින් මේ ටයර් එකෙන් මේ රබර් සාමෙන් රබර් ටයර් එකක් අ ඊළඟට අ ඔලඩ පේනවා ඇති මේක අ මෙන්න මෙතන පොඩි ඇලුමිනියම් ගතියක් තියෙනවා අ ඉතින් මේක 12W මෝටර්ස් මගේ මේ හොවබෝඩ් එක තියෙනවා මේකේ මේක මෙන්න මේ the way ränete음대로 vye wird da.co k GRADU sie zum Parlamentiew script Getrunoma durch den Serpas.can wird hier einiges mitgete und priz Investmenten in plastik ph Towerılar wird zu der Handem держt. innerhalber Richtungen. eine lange der Veterin der Parteien nicht bete準 wurde? conséqu eight arrived.islationale avant portiere eleven zur Hand춰 ist. der September bin passive. not app bekommt rätt Gleiche, eine hatte, die er branding an der Technik ලක හොර ගාන ප්ලාස්ටික් කේගින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මෙතන පොඩි ප්ලාස්ටික් කළු පාටට වුරු ප්ලාස්ටික් දෙකක් තමයි දෙන්නේ. දෙන්නේ. අ ඉතින් අ ඊළඟට තමයි මේකෙ මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි රබර්ස් දෙකක්. අ හොඳටම පේනවාดิ ඔයාලට රබර් දෙකක් තියෙන්නේ. අ ගැන කතා කරනොත් මෙතන නිකන් ලස්සනට ඉර ඉලක් වගේ අඳලා අපිට ඉර පේනවා අනේ වගේ එකක් අඳලා තියෙනවා ඊළඟට මේක එක තමයි මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන එක මේකෙ මෙන්න මේ විදිහ පොඩි connect එකක් තමයි තියෙන්නේ එක මේ තියෙන්නේ මේකෙ මෙන්න මේ කොටසට මෙන්න මේ power එක මෙන්න මේ එක අපි මේ ඩිග හොඳ හරියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන මේ පොඩි අ කනෙක්ටර් කරගන්න පුළුවන්. අ ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේකේ කට් එකක් තියෙනවා.න්නේ කට් එකට අනුව කනෙක්ට් කරන්න ප්ලග් කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ main current එකට current එකට plug කරපු ගමන් දැන් මේ ගලවලා තියෙද්දි LED indicator එකක් තියෙනවා ඒක කොල පාටින් තමයි පෙන්නන්නේ ඊළඟට අපි මෙන්න මේ cable එක මෙන්න මේ LED indicator එක ඔයාලට රතු පාටට හැරෙනවා ඉතින් මේක පැය 6කට විතර පස්සේ charge උනාට පස්සේ ඔයාලට මේක ආයම කොළ පාටද බලා ගන්න පුළුවන්. අ ඉතින් අ මෙතන මේ LED indicator එක ඇත්තම අපිට ගොඩක් ಉಪකාරී වෙනවා. මේකත් plastic වලින් සහ wires කවවල දෙන අ සාමාන්‍ය wires cover කරනේ මට අර නමු මතක වගේ දේවල් තමයි මේක අපිට method එක බලා ගන්න අ ඉතින් එහෙනම් අපි මේක පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලමු පැදලා බලමු අපිට මේ hoverboard එකෙන් උඩරිම කිලෝ 100ක් උස්සන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය නගින්න ඕනේ කිලෝ 20ත් 100ත් අතර තමයි දඩුණා බෑ කිලෝ 20ට අඩු බෑ කිලෝ 20ත් 100ත් අතර පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වල ඉස්සලා දකින්න ඇති මේකේ වැඩ කරන්නේ කියලා අපේ මල්ල දෙන්න තමයි මේක පැද්දෙනම් මගේ. මල්ල දෙන්න තමයි පැද්දේ. මට පැද්ද්ොත් වීඩියෝ කරන්න කවුරුත් නැති නිසා මම මේ දෙන්නට දුන්නේ. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. channel කරන්න. මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින්